هذا الحقد والخبث كامل. الروح ديال الما. لا ما نسبو تا شي واحد حنا ما كنسبو تا شي واحد حنا ما نقولوش نسبو ما كنقف في واحد حنا كنهضرو في المنطق وفي الوضع. ولكن السمطه كتدور والبزيمو اللي كيقصح. شوف تشوف تشوف تشوف تشوف تشوف تشوف تشوف تشوف تشوف تشوف تشوف تشوف تشوف تي في اللي كانت كتبينهم انا وراه فينال انا ولي غادي نحدهم ليك. ديتي لي كونط ديالي على هذا الكونط ديال الديتي اللي خسرت عليه تواصل شوف, شوف شوف شوف شوف الدراري باش عرفوا هاد السيده دا قلب القلب ديالو كي داير باش تعرفوا قلبو ونيه بزاف شو علاش كيهضر على الكونت واحد اخر يبقى يهضر على الفلوس فلوسي فلوس ها <تصفيق> هو قال على ديب. عين نزار قال كيقول على هاد الفلوس ماشي كون واحد اخر قبل على الفلوس اللي ديتي لي وكذا اسمع اش كيقول اسمع اسمع الكونت على هاد الكونط اللي ديتي دي. باش عارفيننا يعني بنادم ما معمرش قلبو بالفلوس صاحبي نزار كنعرف هو كان كيتسحب اقسم بالله كتجيه بيبلستي كنقولو نزار غيعطيوك القدو والقدو واش تخدم كيقول لي اللي درتيها